Coneix el teu nivell d'ús dels dispositius mòbils a l'educació. Aquest qüestionari és una eina d'autovaluació destinada a docents que vulguin millorar l'ús dels dispositius mòbils a l'educació. El funcionament és ben senzill. Es tracta de llegir i reflexionar sobre els aspectes que us proposem. Al final d'aquesta eina podràs comprovar els resultats. Has de marcar el teu grau d'acord o desacord de les afirmacions que se't presenten en el qüestionari, sent un molt en desacord i 4 molt d'acord. Recorda, no hi ha respostes bones ni dolentes. A continuació, et mostrem com realitzar el qüestionari. A dins de l'autoavaluació, disposes de les instruccions per a realitzar-lo. Un cop llegides, pots començar clicant «Contesta el qüestionari ara». A la dreta tens el panell de navegació pel que pots desplaçar-te i contestar les preguntes al l'ordre que vulguis. A l'esquerra, la numeració i la possibilitat de marcar la pregunta per crear una referència. Per contestar les preguntes, tan sols has de clicar la resposta. Si vols canviar-la, només cal que cliquis una altra opció. Un cop finalitzat, acaba l'intent. Pots revisar les respostes o clicar Enviar i Acabar. A finalitzar, trobaràs el teu resultat amb orientacions i recursos que et poden ser útils per millorar el teu nivell d'ús dels dispositius mòbils a l'educació. I recorda que l'aprenentatge és constant. Moltes gràcies per participar.